Hapen vähetessä pohjasedimentin fosfori vapautuu veteen ja myös luonnollinen typenpoisto heikkenee. Kumpuamiset tuovat ravinteita valoisaan pintaveteen levien käyttöön. Tällöin levät kasvavat voimakkaammin ja uutta levämassaa vajoaa aikanaan pohjalle. Tätä ravinteiden noidankehää kutsutaan sisäiseksi kuormitukseksi.